Lakini uongozi ndani ya chama nao una masharti. Si kila mtu anaweza kuwa kiongozi bora ndani ya CCM. Na ndiyo maana tumevurugwa. Kuna watu tuliwaamini Lakini walikuwa hawajaiva hata kama walikuwa makada wanaitwa makada. Sasa uongozi wa CCM ni na masharti. Sheria kwanza kiongozi wa CCM lazima awe tayari kuwaunganisha watanzania. ukiwa mbaguzi warangi, kabila dini pesa jinsia umri wewe una sifa ndani ya sisi lakini ukioshapaza madaraka pia uwe tayari kufanya kazi na wenzako kama timu moja ccm imeumizwa na makundi na nchi hii imeumizwa kwa makundi ya ccm kweli wananchi wetu wamegawanyika kwa sababu ya mgawanyiko ndani ya sisi Uh, mimi ni Abdi Banda mchezaji wa timu wa taifa ya Tanzania na klabu ya Baroka FC ya South Africa naangalia Global TV online